«Μεταμορφώθη η Αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ίδιος. τα δε μάτια αυτού έγινε πνευκά ως το φως. Είναι πολλά τα μηνύματα, τι πατέρες και αγαπητή Χριστό αδελφοί, είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η σημερινή μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Ο Χριστός μεταμορφούται, μεταμορφώνεται απλούστερα στη δημοτική γλώσσα. Δηλαδή παίρνει άλλη μορφή. Έγινε έτσι, είναι ένα γεγονός. Mm -hmm. Το γεγονός το περιγράφουν και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές, που σε κάποια σημεία, κι αυτό είναι το μεγαλείο, ότι δεν, τα, δεν τους υπαγόρευε καλένας να γράψουν πράγματα που δεν είδαν και δεν άκουσαν, αλλά πράγματα που είδα με τα μάτια τους και άκουσα με τα αυτιά τους περιγράφουν το γεγονός το οποίο συνέβη λίγες μέρες, ίσως 40 μέρες λένε οι πατέρες, από τη Σταύρωση του Χριστού. Γι' αυτό και όρισαν οι πατέρες σήμερα, 6 Αυγούστου, 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού που έχουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, να γιορτάζουμε το γεγονός της μεταμορφώσεω. Το γιορτάζουμε λοιπόν μέσα στο κατακολόγημα και βλέπουμε τον Χριστό να αλλάζει μορφή, λέει. Έλαμψε το πρόσωπό του όπω ο ήλιος και τα ρούχα του έγιναν λευκά όπω το φως. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή, ερμηνεύουν οι πατέρε, άφησε μία ακτίνα από τη δόξα του προσώπου του. Ήταν ο ιό και ο του Θεού, ο οποίος ήταν φως όπως ο Πατέρας και το Πνεύμα. Αλλά ντύθηκε την ανθρώπινη σάρκα και αποκαλύθηκε στους ανθρώπους εν σάρκι όφθη όπως λένε οι ίδιοι της Εκκλησίας και συνανεστράφει τους ανθρώπους για να καταλάβουμε ότι έγινε όμοιος με εμά χωρίς απαρτία και ότι αυτή η θνητή του σάρκα... Αυτό το ανθρώπινο σώμα που πήρε έφρυβε το φως της θεότητας, το φως της τρισίλιας θεότητας, το φως το οποίο δεν μπορεί να το πλησιάσει και να το προσεγγίσει άνθρωπος. Την ουσία του Θεού λένε οι πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν την προσεγγίζομαι, μόνο τις ενέργειες, τις άκτιστες, της χάρη, μπορούμε και συλλαμβάνομαι. Έτσι λοιπόν έχοντας τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκοβο και τον Ιωάννη. Και θα πει κάποιος, οι άλλοι εννιά δεν ήταν ισότιμοι. Γιατί πήρε τους τρεις. Όσο λιγότεροι το ήξεραν μέχρι να οδηγηθεί στο πάθος, τόσο ασφαλέστερα ήταν αυτά τα οποία ήθελε ο Ιησούς Χριστός. Και εκπροσωπούν λοιπόν τους μαθητές, όχι μόνο τους 12 και τους εβδομίκοντα, και όλου όσοι πίστευαν τους εκπροσωπούν οι τρεις και βρίσκουν οι πατέρες ερμηνεία. Τον Πέτρο τον πήρε γιατί αγαπούσε υπερβολικά ο πέτρο τον Χριστό. Τον Ιωάννη τον πήρε γιατί ο Ιωάννης ήταν αγαπημένος από τον Χριστό και τον Ιάκωβο τον αδερφό του Ιωάννη του Ευαγγελιστή διότι ήταν ο πρώτος απόστολο που εμαρτύρησε από το μαχαίρι του Ηρώδη, μετά την πεντηκοστή. Και οι τρεις μαθητές κατάπληκτοι πέφτουν κάτω, μη φέροντες φοράν την αθέα των μορφήν. Θαμβώθηκαν, νεφέλη φωτεινή, άρπαξε το Χριστό, και αυτοί έπεσαν πρινείς, έπεσαν κάτω στη γη. Καθώς η δύναντο, λέει το τραπάριος, το σημερινό είδαν τη δόξα αμυδρότατα, όπως μπορούσε να σηκώσει το σαρκικό του ανθρώπινο μάτι. Μπορούσαν ποτέ οι τρεις μαχητές να το ξεχάσουν. Μάλιστα ο Πέτρος λέει όταν είδαν και τον Μωυσή και τον Ηλία. Άλλη συμβολική αλλά και ουσιαστική παρουσία δύο ανδρών. Γιατί άραγε η παλιά Διαθήκη, δεν είχε τον Ισαΐα, δεν είχε τον Ιερεμία, δεν είχε τον Ιεζεκίλ, δεν είχε τον Αβραάμ, δεν είχε τόσους και τόσους μεγάλους άνδρες. Διότι λέει, έπρεπε να εφανεί ότι ο Χριστός είναι κυρίαρχο ζώντων και νεκρών. Ποιος εκπροσωπεί του ζώντες, ο Ηλίας. Γιατί ο Ηλίας, διότι ο Ηλίας δεν γνώρισε θάνατο. Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάγει όσοι στον ουρανών. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ο Ηλία. Πολύ διερωτώνται είναι στον παράδεισο, αφού δεν πέθανε. Κάπου βρίσκεται ο Ηλία. Και κάπου ο Ηλίας είναι ο εκπρόσωπο των ζώντων και στην παρουσία όταν ο Χριστός λέμε ότι μεταμορφώνεται ενώ ουσιαστικά αφήνει μια ακτίνα τη δόξα του. Και ο Ισή πέθανε. Πριν αξιωθεί να στη γη της Ευαγγελίας, ο Μωυσής ο εκπρόσωπος του νόμου λέει ένας δοξαστικό τη σημερινής γιορτή νόμου και προφητών σε Χριστέ ο νόμος είναι ο Μωυσής πήρε τις δέκα εντολές οι προφήτες είναι τα στόματα του Θεού και οι δύο λοιπόν ο Μωυσής και ο Ηλίας εκπροσωπώντας τους ανθρώπους του Θεού παρίστανται εκεί και ο Πέτρος δεν μπορεί να ξεχάσει, τόσο είναι κατα... έχει καταπλαγεί από το θέαμα ώστε λέει «Κύριε, να κάνουμε εδώ τρεις σκηνέ. Τι ωραία που είναι εδώ πάνω, στο όρος. Κατάξερο το θαύρο. Ούτε φ, φ, φ, φ, φυτά, ούτε δέντρα, ούτε τίποτα. Ένα βούρο κατάξερο. Αλλά ήταν η δόξα της θεϊκής μορφής του Χριστού που τον έκανε να πει «Είναι καλά να μείνουμε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνέ. Μια για σένα, Κύριε, μια για τον Βοησή και μια για τον Ηλία. Πού να το ξεχάσει ο Πέτρος αυτό ποτέ το όραμα. του είπε ο Χριστός, μόλις κατεβούμε κάτω από το βουνό, δεν θα πείτε τίποτα μέχρις ότου αναστηθώ εκ νεκρών. Και το θύμισε. Και γράφει ύστερα, ο Απόστολος Πέτρος είχε την εικόνα μπροστά του. Πού να την ξεχάσει. Είπε στην καθολική του επιστολή τη δεύτερη σήμερα, Τόσα πολλά που σηκώνουν 15 και 20 κηρύγματα αυτά που είπε ο Πέτρος, που τα γράφει ο Πέτρος μόνο στην περικοπή τη σημερινή. Και λέει, εμείς δε όμιλούμε όμι κανένα παραμύθι σε σοφισμένο μύθο που το βγάλαμε από το μυαλό μας, αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Είδαν τα μάτια μας τη μεγαλειότητα του Ιησού Χριστού. Και ακούσαμε τη φωνή, λέει ο, ο, ο, ο Απόστολος Πέτρος, όπως το γράφουν και οι τρεις αμαγγελιστές, διότι <coughs> απάνω στο όλο σταβόρο είχαμε θεοφάνεια, είχαμε μετά τη βάπτιση του Χριστού τα άλλα θεοφάνεια της Τριαδικής Θεότητας. Φως ο Πατέρας, φως και το Πνεύμα. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός είναι το αναλύοντο φως. Συμπέρασμα από τα δύο μηνύματα τα οποία μας δίνουν αυτά που είπα μία προτροπή που έχει και τη διάβασε ο Γιάννης στο οίκο του Συναξαρίου σήμερα μία φράση «Εγέρθητε εινωθείς μη πάντοτε χαμελπείς» «Σηκωθείτε εσείς που είστε τεμπένιδες και πεσμένοι μη σκύβετε» και μην πέφτετε στο χώμα και σύρεστε σηκωθείτε ψηλά. Τα Άνω, γι' αυτό μεταμορφώθηκε στο όρος το Υψηλό, για να δείξει ότι όσοι διαπρέπουν στις αρετές και ανεβαίνουν στα ύψη των αρετών, αυτοί αξιώνονται και την ένθεη δόξα. Ποιες είναι οι αρετές, τις ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, τις έχουμε ακούσει κάθε πανάληψη, Είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε ακούσει κηρύγματα, μα όχι κηρύγματα, εκατοντάδες και χιλιάδες και τη Γραφή τη διαβάζουμε και η συνείδησή μας που είναι ο Θεός μέσα μας, μας τα υπαγορεύει. Αυτό το μεγαλείο του σωτήρος Χριστού γιορτάζουμε σήμερα, βαστή Πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, και το γιορτάζουμε σε αυτό εδώ το ύψωμα της βίγλας το ύψομα. Πώς βρέθηκε ο Λαός, φύτρωσε μόνος του, κάποιοι άνθρωποι τον έκτισαν. Γιατί τον έκτισαν εδώ και ποιοι ήταν αυτοί που τον έκτισαν. Το κήρυγμα δεν είναι ιστορία, αλλά πρέπει να τελειώνει με τοπική παρένεση, γιατί όλα τα Ναΐδρια και οι μεγάλοι Ναΐ που χτίστηκαν στην πόλη μας ήταν αποτελέσματα μεγάλης και βαθιάς πίστης και πειθαρχίας στο θέλημα του Θεού. Εδώ το 1943 εμείς ζήσαμε μόνο οι πολύ μεγάλοι, οι οποίοι άρχισαν και φεύγουν, χτύπησαν οι συμπατριώτες μας, οι προπάτορες, οι πατέρες μας, τους κατακτητές Ιταλούς και εχμαλώτισαν και η του μάχη εδώ του της Βίλας και ύστερα το Φαρδικάμπου. Κάποιοι λοιπόν άνθρωποι που το, το θυμόντουσαν αυτό και το ήξεραν πριν από 60 χρόνια ή για την ακρίβεια πριν από 59 χρόνια, σκέφτηκαν εδώ ψηλά πρέπει να κάνουν ένα ναό. Και έγινε ο ναός. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε τα πίσω, γιατί νομίζουμε ότι η ιστορία της Εκκλησίας αρχίζει από τις μέρες μας η ιστορία χάνεται στα βάθη των αιώνων, πριν 300 και 500 χρόνια στη Σιάτισσα, υπάρχει μία ιστορία άμποτε να τη γράψει όποιος ζήσει και όποιος θέλει να ασχοληθεί την ευσέβεια, την ιστορία της ευσέβειας ή άλλη ιστορία ηλεγραμμένη. Και είπαν τότε ο τότε παπάς και οι τότε επίτροποι συνέχισαν κι αυτοί και οι άλλοι κατόπιν και θα συνεχίσουν και τώρα να κάνουμε ένα ναό και βρέθηκε ο αείγνιστος Έλληνο-αμερικανός Αλέξιος Λιάκος ο οποίος είπε εγώ είμαι ένα μικρό παιδί σαν αυτά τα παιδιά λίγο μεγαλύτερος όπως είναι εδώ τα παιδιά καλή ώρα παπά θα κάνουμε εκκλησία στη φίλα. ναι κύριε Αλέξη θα κάνουμε και το 1962, το έχω μπροστά μου εκεί έξω, ήταν πέτρες μόνο. ο παπάς προσχώρησε, έβαλαν θεμέλιο λίθο το 62, 59 χρόνια πριν, και συνέδραμα όλοι σε τη στιγμή περισσότερο δε ο αείμιστος Γεώργιος Γκανούλης, επιθεωρητής, φιλόλογος, μέσης εκπαιδεύσεως, και λέω τα δύο αυτά ονόματα γιατί είναι εκατοντάδες ύστερα εκείνοι που πρόσφεραν, γιατί πρέπει τα παιδιά να τα λέμε την ιστορία, να μιλάμε στα παιδιά, αρχίζει από τώρα η ιστορία, τις μέρες μου, μου, αυτό το μου, το εγωιστικό μου, εγώ, αλλά είναι ιστορία 60, 100, 200, 300 χρόνια. Έτσι λοιπόν, χτίστηκε μικρό το να αλλά μεγάλη η προσφορά και η αγάπη, και έγιναν τα εγγένεια, θυμάμαι, τον Οκτώβριο του 1968 από τον Αίμνηστο Μητροπολίτη Πουρίγαρπο, έναν άνθρωπο με υγικό βάρος και με ευσέβεια, πραγματικά ελεήμωνα επίσκοπο. Ας μας αξιώσει λοιπόν σε πατέρες και καπιδεύει ο μεταμορφωμένος, ουσιαστικά αυτός που ποτέ δεν έπαψε να είναι μέσα στην εκκλησία και να είναι το φως, να δοξολογούμε το τριαδικό όνομα του Πατρός και του Ιου και του Αγίου Πνεύματος mm. και να ξέρουμε ότι άλλαξε μορφή για λίγο με την ακτίνα της δόξας του, διότι σε λίγο θα τον έπρευαν σταυρωμένο και θα πήγαινε το μυαλό τους Αυτός είναι ο Θεός μας, ένας σταυρωμένος Θεός που ήταν για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για τους Έλληνες δηλαδή τους Ιντονολάτερς μορία. Αλλά αυτός ο Σταυρός του Χριστού ήταν, ήταν η σωτηρία του κόσμου. γι' αυτό λοιπόν. Προσκυνούμε τον μεταμορφωθέντα Σωτήρα Τύρα και δοξάζομαι το τριαδικό όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, υμνολογώντας και δοξάζοντας αυτό το οποίο μέσα στους αιώνε θα είναι η αρχή και το τέλος για μας. Ο Κύριος Σιμών, Ιησούς Χριστός, ο Ιης Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός και Αγίου πνεύματο Αμήν.